Тут інтерналку назва з вами. По посвідченні, так? По посвідченню? Так. Ви закон знаєте? Знаємо. А ви знаєте? Знаємо. Розкажіть. Це друга спроба ветерана війни Ігоря Талабана поїхати до Тернополя за посвідченням. І вдруге – чоловіку відмовили у безоплатному проїзді. Водій називати своє ім'я та прізвище не захотів. На запитання, чому не може взяти пасажира за посвідченням, відповів так. «Тому що у мене немає такого права. Я зараз вам стараюся знайти закон, де посвідчення надає право не пільговий проїзд, ...а на пільговий квиток. І не путайте пільговий проїзд і пільговий квиток. А водія не має таких повноважень на видавати пільгові квитки. Просто посвідчення не дозволяє вам зайти в поїзд, бо ви не встигли взяти в касі... ...і їхати, припустимо, з Тернополя в Луганськ». Ігор Талабан каже, квиток купити не міг, тому що в Ланівцях немає автостанції. «Так як в нас тут немає автостанції то ми показуємо посвідчення і їдемо на других маршрутах. Я визвав наряд поліції, приїхала поліція, там щось оформила, ну не знаю, щось там його теж питали, чому не взяли. Після цього я пересів на другий автобус і поїхав на Тернопіль. Другий автобус взяв без проблем. Разом із членами громадської організації «Воїни Аталоновеччини написали звернення до облдержадміністрації з вимогою зняти водія з маршруту, каже голова цієї організації Стефан Брек. «Я не раз звертався, коли там тільки ті рейси на тим, хлопці, візьміть, нехай адміністрації, всього, щоб у кожному автобусі висіло, учасники бойових дій їдуть безплатно, там і не обмежені кількісті, так як закон говорить». Був я на Львівщині, от їздив до сестри в цей Червоноград. Так, да, виявився, мене навіть я десь в інтернет викидав, приємно. Заходиш, не ховаєшся, як то. а ти мене візьмеш? Ти мене не візьмеш». Звернення отримали, каже виконувач обов'язків начальника обласного управління розвитку інфраструктури Михайло Олійник. Втім, за його словами, зняти водія з маршруту може лише перевізник. 37-ї статтею закону про автомобільний транспорт передбачено, що водію заборонено відмову в пільговому проїзді, якщо особа має посвідчення основного зразка. Було направлено відповідне звернення до управління УКТ в Тернопільській області. Насамперед, для здійснення перевірки на предмет наявності дозвольних документів перевізника та на предмет дотримання вимог законодавства в галузі пасажирського автомобільного транспорту та правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. «Ще не було відповіді, тому що там процедура така, вони спочатку направляють цей лист в Київ, Київ їм дає дозвіл на здійснення перевірки». Ми зателефонували до власника маршруту «Хмельницький Тернопіль». Олександр Столяр підтвердив слова водія, каже, без квитка відмовляють у безкоштовному проїзді, тому знімати з маршруту цього водія не буде. «Правила, як усі, загальні правила. Придбає квиток, пільговий, показує квиток, сідає в машину. Можна квиток придбати через інтернет. Є Уча послуг як можна придбати, тому що за пільгові квитки мають відшкодовувати кошти. А у нас проблема з відшкодуванням, нам не відшкодовують кошти. Тому ми з квитка людей стараємось не брати. Бо я сводієм переговору, що за що там за ситуація, бо я так якби би тільки зі словодія а так я конкретно ще не розбирався, що де і як там Анастасія Чечко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина.